بسم اللہ الرحمن الرحیم آباب آبِ گرامی ہمارا یہ ترجمت القرآن ٹریننگ کا آج دوسرا سبق ہے اور یہ دوسرا سبق آج ہم تعریفات سے پڑھیں گے آیت صورت تعاؤ اور تسمیہ آیت کی تعریف پڑھیں گے صورت کی تعریف پڑھیں گے تعاوظ اور تسمیہ کی تعریف پڑھیں گے دیکھیے جو آج سرگرمی ہوگی ہماری تربیت کار شورکا کے سامنے ان تمام موضوعات کی وضاحت دلائل سے کریں گے ذرا دیکھیے سب سے پہلے صورت ہے صورت کسے کہتے ہیں دیکھیں صورت کے لفظی معنی نمایاں جگہ اور فصیل کے ہیں نمایاں جگہ اور فصیل کے ہیں اور صورت کے جو لفظی اصطلاحی معنی ہے اصطلاحی اعتبار سے قرآن مجید کے ایک باب کو صورت کہا جاتا ہے اصطلاحی اعتبار سے قرآن مجید کے ایک باب کو صورت کہا جاتا ہے اور دوسری بات یہاں یہ ہے کہ صورت کو صورت کیوں کہتے ہیں صورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے ویسے تو یہ صورت عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں ہر صورت چند آیات پر مشتمل ہوتی ہے دیکھیں صورت شہر کی فصیل کو کہتے ہیں جس سے شہر محدود ہو جاتا ہے اسی مناسبت سے قرآن مجید کی آیات متعینہ محدودہ پر بھی صورت کا اطلاع کیا جاتا ہے دوسری وجہ یہ لکھیے کہ قرآن مجید میں آٹھ جگہ صورت کا اطلاق آیا ہے اس سے بھی قرآن مجید کا ایک ایسا حصہ ہی مراد ہے جس میں پورا مطلب اور منشا بیان کیا گیا ہے بلکہ اسی مناسبت سے قرآن مجید میں اس پر صورت کا اطلاق ہوا ہے تو اس کی پیروی میں ان مجموعہ آیات پر جو در حقیقت متعین محدود اور اپنے مقبل و معباد سے علیحدہ ہیں صورت کا اطلاق کرنا انتہائی مناسب اور صحیح ہے تیسرے نمبر پر کہا گیا کہ قرآن مجید میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں جن کی ترتیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے اور اکثر کا نام بھی جناب رسول اللہ و سلم نے رکھے تھے کچھ صورتوں کے نام ایک سے زائد بھی روایات میں موجود ہیں جیسے صورت فاتحہ ہے صورت فاتحہ کے مختلف نام آتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور ان میں سے کچھ مکی صورتیں بھی ہیں اور کچھ مدنی صورتیں بھی ہیں تو الغرض صورت قرآن مجید کی آیات کا اس مجموعے کا نام ہے چند محدود چند متعین صورتوں کے مجموعے کا نام ہے اس پر صورت کا اطلاق کیا جاتا ہے اس کے بعد آگے تعاوظ اور تصویہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان غذیم کو کہتے ہیں اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں مختصر سی میں ان کی فضیلت کو بھی بیان کر دیتا ہوں تعوز اور تسمیہ کی دیکھئے اعوذ باللہ من الشیطان غذیم کی فضیلت قرآن مجید کی تلاوت سے قبل تعوز پڑھنا انتہائی ضروری ہے تعاوش پڑھ لینے سے آدمی شیطان مردود کے شر سے نکل کر اللہ رب العزت کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صورت ان نحل کی آیت نمبر اٹھانوے میں ارشاد فرمایا کہ تو جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگے تو جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگے تو اللہ کی پناہ لیں شیطان مردود سے مختصر سی آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تسمیہ کا معنی ہے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں تسمیہ کی فضیلت کیا ہے دیکھیں کسی بھی نیک عمل سے پہلے تسمیہ پڑھنا باعث برکت اور تکمیل کا ذریعہ ہے جو عمل اللہ رب العزت کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت اور مدد شامل ہوتی ہے سب سے پہلی وئی میں بھی رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا صورتِ عالک آیت نمبر ایک اقرا بسم رب لدی خلق یہاں بھی رب کے نام سے پڑھنے کا حکم ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابی وسلم نے فرمایا جو جائز کام کلو امرن لم باللم یبداب بسم اللہ فہ و آقطہ جو جائز کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل اور بے برکت ہوتا ہے یہ مختصر سی تشریح میں نے تشمیہ کے متعلق تحاظ کی تحاظ کی فضیلت اور تسمیہ کی فضیلت آپ احباب کے سامنے رکھی ہے کیونکہ ہم نے جو تعریفات میں آیت آیت کا لغوی معنی ہے نشانی آیت کو ہم ذرا دیکھ لیں آیت کسے کہتے ہیں دیکھیے آیت کے لفظی معنی علامت نشانی کے ہیں اور آیت کی اصطلاحی جو تعریف ہے آیت قرآن مجید کا وہ جملہ ہے جو ایک خاص علامت پر ختم ہوتا ہے قرآن مجید کے اس خا جملے کو آیت اور اس گول نشان کو آیت کا نشان کہتے ہیں اور یہ صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے یہاں تھوڑی سی ایک وضاحت میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید میں آیت کا جو نمبر ہے اور اس کا جو نشان گول تا کی صورت میں آیت کے اختتام پر ہوتا ہے اور بسا اوقات اس گول نشان کے درمیان میں اندر نمبر بھی لکھا ہوتا ہے تو یہ پچھلی آیت کا ہے مثلا تین لکھا ہوا ہے تو یہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھ لی وہ تین ہے اگلی آیت نہیں ہے یعنی اس نشان کے بعد اس نمبر سے اگلی آیت شروع ہو رہی ہے یہ نشان پچھلی اگلی آیت کا نہیں بلکہ گزشتہ آیت کا ہے جیسے قل ہو اللہ آہد اب یہاں ایک ہے تو ایک یہ قل ہو اللہ عہد یہ اس کا ہے اللہ سمد کا نہیں ہے یق الف ولم ولم احد یہ آیت نمبر چار ہے دیکھا نہیں کہ وگرنا اس کے شروع میں ہوتا ولم یقل یق الہو کفون کے احد ان کے شروع میں ہوتا جب کہ اس کے آخر میں ہے تو آپ اس بات کو ضرور سمجھیے کیونکہ اکثر حضرات اسی میں اس کی شناخت میں غلطی کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر لکھا ہوا ہے اس سے آگے والی جو آیت ہے وہی وہ اس کی آیت ہے جب کہ یہ آگے والی اس کی آیت نہیں ہوتی اگر قرآن مجید کے بارے میں تھوڑی سی معلومات کیونکہ ہم میں سے ہر ایک شخص مسلمان ہے ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے سے پہلے قرآن مجید کے الفاظ کے معنی سمجھنے سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں معلومات ضرور ہونی چاہیے قرآن مجید کی کل تیس پارے ہیں اور قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں وہ ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور قرآن مجید کی سات منزلیں ہیں یہ حضرات علماء نے اکابرین نے قرآن مجید کی تلاوت کی آسانی کے لیے اس کی سات منزلیں بنائی ہیں پہلی منزل صورت فاتحہ سے لے کر صورت نساد تک ہے اس میں چار صورتیں ہیں اور دوسری منزل جو ہے صورت معاہدہ سے لے کر صورت توبہ تک ہے اور یہ پانچ صورتوں کی دوسری منزل ہے تیسری منزل صورت یونس سے لے کر صورت ناحل تک ہے اور یہ سات صورتوں کی تیسری منزل ہے اور چوتھی جو منزل ہے صورت بنی اسرائیل سے لے کر صورت فرقان تک یہ نو سورتوں پر مشتمل چوتھی منزل ہے اور پانچویں منزل صورت شعراء سے لے کر صورت یاسین تک یہ گیارہ سورتوں کی منزل ہے یہ گیارہ صورتوں کی پانچویں منزل ہے اور جو چھٹی منزل ہے صورت صافات سے لے کر صورت حجرات تک اور اس میں تیرہ سورتیں ہیں اور صورت حجرات تک یہ تیرہ صورتیں ساتویں منزل اور آخری منزل یہ صورت خواب سے لے کر صورت ناس تک اور اس میں پینسٹھ صورتیں آتی ہیں اس میں پینسٹھ صورتیں آتی ہیں یہ قرآن مجید کی سات صورتوں کی مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ سات منزلیں آپ احباب کے سامنے تفصیل سے ذکر کی گئی ہیں اب اس کے بعد قرآن مجید کے اندر سجدے قرآن مجید کے اندر چودہ سجدے ہیں اور ایک روایت کے مطابق پندرہ سجدے ہیں دیکھیں سجدہ تلاوت قرآن مجید میں چند مقامات ایسے ہیں کہ جن کی تلاوت کرنے یا کسی تلاوت کرنے والے سے سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور اس کو ہم سجدہ تلاوت کہتے ہیں اور ان سب کو سجود تلاوت بھی کہا جاتا ہے تو قرآن مجید کی وہ آیات کے جن کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے سجدہ واجب ہوتا ہے اور ان آیات پر سجدہ کرنا یہ متفق ہے اور یہ تقریباً چودہ اور ایک روایت کے مطابق پندرہ مقامات ہیں کہ جن پر سجدہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیات ہیں دیکھیں قرآن مجید کی کل کتنی آیات ہیں اس میں عام اور خواص کی زبان پر زیادہ تر مشہور تو یہی ہے کہ قرآن مجید میں 6666 ہزار آیتیں ہیں لیکن قراتِ صباح میں سے یہ کسی کا بھی قول نہیں ہے قرآن مجید میں آیات کی تعداد جو مذکور ہے اور وہ عدد قوفی سے مشہور ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ دونوں حضرات اہل علم حضرات اور سقہ علماء کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ خط بلکہ حضرت حمزہ اور حضرت صوفیان یہ حضرت علی رضی اللہ کا عنہ کے واسطوں سے ناقل ہیں اور ان حضرات کے مطابق قرآن مجید کی آیات کی جو تعداد ہے وہ 6236 ہے اور اسی کو راج اور قوی قول قرار دیا گیا ہے یہ مختصر قرآن مجید کی آیات باقی جو ہمارے ہاں ہیں وہ مشہور قول ہے کہ ہزار سو لیکن اصل قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ چھ ہزار دو سو چھتیس ہیں اور ایسے ہی جب خود گنا گیا فی زمانِ نہ جو ہمارے ہاں نسخے ہیں ان کو گننے کے بعد بھی جو آیات معلوم ہوئی ہیں وہ بھی آیات چھ ہزار دو سو چھتیس آیات ہیں اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور ہمیں عمل کرنے کی توفی طا فرمائے جزاک اللہ